Töissä, töissä kiva on kyllä, ruokatunti on ihan kiva, se on siinä yhdentoista pintaa. Kello on nyt kylläkin kymmenen. Tullaan kyllä nälkä. Voisi mennä syömään melkein nyt, ei jo? vähän pidemmäksi aikaa vaikka. Joo, tänne. Jaha, säköhän mä oli eväänä. Ei kuin ollutkaan, mutta en eväitä mukana. Mutta, mutta, mutta. No ei se nyt pahasta, jos mä sen evät Toinen nuoriso ja ise ajua. Ai sä on täällä ruokatunnilla? Joo. Okei. Okay. Mullakin oli täällä muistaakseni evää. Ei niitä näyttää, mä olin kyllä ihan merkanutkin. Oletko sä mun merkkauksella olleet hevän? Ei ole näkynyt kyllä, et tulu vastaan. Kuka kohan on sitten ottanut? No minä kyllä. Varmaan kun niin kuin olen varmaan. Ne käytetään niin usein niin minä tiedän näistä. <suh> Oi että... Ei oo kyllä hyvä tevä nyt. Vähän paha maku jäi suuhun. No. Työyhteisössä. Työyhteisö ja työkaverina mä oon semmoinen hauska ja väitellyttämä porukan hauska. Mä oon aika hyvät jutut. Sos mä oon kerran aika hyvän vitsin tuossa yksi päivä. Mä oon kerta sen teille kohta tossa. <tos> Sitten se. Sitten se että. Hyvä, TIE! <tos> <tos> siis sano olevansa jotenkin hauska. No ei se kyllä. Ei se kyllä hauska ole. Ei millään tavalla. Ei. Ja, mit, ja silloin sano. Ei, ei se pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa. Se on vaan sitä se ja ei se yhdä. Tänäänhän meillä oli vaikka mitä töissä, että nyt kun tuli tunnit täyteen, niin kyllä me kerättiin tänään vaikka ja mitä. Muosta tunnit alkaa että mä lähdin koti on elämästä. Tai ei täältä menenny. Hei, onks luokku tänään auki? Pieni hetki, mä tarkistan. Mä en ole töissä enää, niin en tiedä auki. On! On! Sinne vaan! Jes, hyvä homma!